<تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب رقم واحد ارجو الفيديو ده يوصل عشرين لايك سيرفر المريخ انضم الى نبوء الا الاسرافات الغريبه دي ما علينا السيرفر ده انضم للسيرفر ده تمام يعني انت لو بتلعب في السيرفر ده ولفنت او السيرفر ده شكله مش عجيب هنخش السيرفر ده هتلاقي اللي في السيرفر ده هو اللي في السيرفر ده هو بقول لك حاجات غريبه بتحصل في اللعب ومحدش فاهم اي حاجه وخش احنا غازي كده في المريخ هنخش وانجي بقى عشان كل ما اخش سيرفر واحد يقول لي الانقطاع انقطع الاتصال ارجوك حاول الدخول في وقت اللحج وخنقوني الصراحه خش خش اهو اهو دخلنا سيرفر المريخ اه ده راهب صح هنسال الحاله هنلاقي سبعه وسبعين كره المعركه والمستوى ستة وخمسين هنطلع بقى يا معلمي هنخش في السيرفر بعده سيرفر غيره سيرفر غيره هتلاقيه يعني هو هو السيرفر سبحان الله سبحان الله هو هو السيرفر مع انه سيرفر غيره حاجه غريبه اهو ضمهم لبعض ضمهم لبعض بقى الاتنين واحد يعني يلا عبني فيه يا ابني في يا قصر الجاز هو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين هو هو الراهب بقوه المعركه 77 و56 هو مع ان ده سيرفر تاني مع ان سيرفر تاني هو إيه تخيلوا بقى اسم السيرفر ايه بقى ولا اسمه المريخ ولا اسمه بطيخه اسمه اوروانيس يا حول ولا قوه <تصفيق> حاجات غريبه بتحصل في اللعبه وكده يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واستنونا بقى انتظروا الفيديو الجاي هنشوف السيرفر ده هيبقى هو هو الراهب ولا لا وكده السلام عليكم لا تنسى لايك أه. اه اشترك في قناه